انك تحطها وتصد ماشي بس حط أه. في خشبات لان انت جوه السته لان انت جوه السته وبعدين مش يعني في مهمه مش هتعرف مش هتعرف توصل بالشكل والكم ده الكوكة بالتحديد الكوره بتاعت الكوكا دي الكوره اللي اللي هي جوه السته دي مم. انت هتلاقي النني جوه ال 13 حلو جدا التحرك ده مم. بس انا عايز اشوف كده في ماتش مع غانا ولا الكاميرون مش نعم. يعني حلو قوي توصل نعم لجب. نعم نعم نتكلم فيه مع النني لازم يزيد يعني خليه برده نص يفهمنا لان يعني ده اللي احنا بنتكلم عليه لازم ال السل... البلاي... النص ملعب اللي بيلعب جنب يتحرك جوه ال آه. ده كويس جدا من من يجي مم. في المنطقه دي يعني مم. حاجه كويسه عايز بقى يبقى يطل... موجود كده على طول يشتغل في دي ان ده اللي دايما بنتكلم عليه ده كوره ثانيه دي لا مش اللي بالعرض يا انا بتكلم على و وكان حلوه جدا كويس يعني تلعب بس ما تعرفش تنهي بوضو لكن زي ما لك إنني دايما نتكلم عن اني لازم تزيد ولازم تهاجم ولازم, ولازم تشتغل حلو انك تطلع وتوصل المرحب انا انبسطت بقيت في الحته دي اتمنى يبقى ده مش حتة جت من عنده يبقى ده هو الرول بتاعه ان انا ازيد في الهجمة بص اني فين؟ بس اتمنى بقى مع عبد السوان قال برده في ماتش باللاعب المغرب اللي في الحته دي من لاعب غانا اللي في الحته يعني ده يبقى الدور بتاعه يزيد في نعم اللي احنا عندنا مشكله في نص الملعب لما بيتقفل عبد الله ما مفيش حد في نص الملعب مشكله صحيح ف يعني اعتقد شوت اكيد كان حسام مش مبسوط منه قوي ولا حد مبسوط منه احنا ماسكين الكره ولكن عايزين انجوان يعني طيب. حتى يعني عشان يبقى بس كابتن دخلته حلوه ويبقى يفتح حل حل حل نفسه حل دي يعني دي دي. دي. دي. هي لازم كوكا يكون في دي الجامب بتاع جوه جوه هي في نفس الزاويه اللي نعم نعم ماشي مش مشكله كابتن عبد الزهر لما بصفتك مدافع يعني تكون في فرقه مقفله بالشكل ده اقدر افتح الفرقه ازاي اقدر اهدد زى لان انا يعني من الحاجات اللي مش مش مخليها الناس مبسوطه انه ما مالكش فرصه يعني لم يختبر الحارس اه فرصه او فرصتين بس الحارس لم يختبر الحقيقه بتسوانا عندهم بلان يعني مام عندهم خطه نازلين بيها عارفين هما بيعملوا ايه حافظين وبينفذوا كلام المدرب بشكل كبير جدا والراجل قال لهم العبوا في اخر 30 متر وفي فتره من فترات كانوا بيلعبوا في 18 كلهم. فالسؤال بقى اللي المفروض المنتخب يعجب عليه، كيف اخترق بتسوالا؟ كيف اوجد مساحات؟ ازاي افك الدفاع ده؟ مش ممكن بالنقلات الكتير تفكوا الدفاع. واحدة اثنين تغير الملعب، مم. تعمل استرتش الملعب، هنا هنا توسع الملعب. إنما لو قدرت لو لو فضل عبد الله جمعة يدي لطارق حامد، طارق حامد يدي النني، النني يدي لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد يدي بطء بيد المدافع إنه يتمركز بصورة كويسة جدا لأن أنت قدامه هو شايفك شايفك وأنت بطيء، بطيء في, في الباص. المفروض الباص يبقى فيه شارب يبقى فيه سرعة عشان تضرب خطوط. لما بتضرب خطوط بتتنقل لمرحله ثانيه لما بتنقل لمرحله ثانيه انا شايف ان ان احنا عندنا مشكله وهي الفنش مم. ان احنا ازاي نقدر نفنش الفرقه دي عايزه جون واتنين بعد كده خلاص ما هو هيبكي على ايه زي ما احنا بنقول او اللي كان بيلعب بي. على ايه مزبوط. اللي هو الزيرو بعد الزيرو هيعمل ايه خلاص هيفتح الملعب يبقى اذا النهارده صعوبه الماتش في, في وجود هدف اولاني ان انت تحرزه في الفرقه دي مم. الفرقه دي بتجري ورا الكوره يعني ايه يعني يعني لو انت عندك ذكاء ملعب شويه يعني الصراحه عبد الله سعيد بيجري في كل حته بتلاقي في ليفت عامل المثلث بتاعه الباك رايت بيعمل المثلث بتاعه الكابتن حسام كمان نقل تريزيجيه بقى جنب احمد حسن كوكا وجاب حسيني الشحالب بقى ناحيه الشمال التغيير دي يعني عايز يتواجد باكبر ناس في ال18 وتريزيجيه <تصفيق> في 18 انا شايف ان هو ضعيف جدا مم. يعني انا ممكن نقول على ان الاجنبي يخش من الاجنبي ل 18 هتلاقي الباص آه. بص بص بص الباص واحد خلاص قدامي خلاص مم. ممكن نوقف الصوره لا نرجعها الاول باص بطيء بطيء يعني باص بنسميه طبيعي أي مم. واحد لو إحنا لديه مفيش فيه مم. أي خبز آه. أي يقرة بس صريح بصك هذا واحد اثنين آه. قدامي كل الناس قدامي تلاتة. ادت فرصة خلاص. الرجل إنه يضغط تمام آه. اتأخر اتضغط عليه خلاص نعم. الفرق دي تلمها في حتة كابتن يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة وممكن تعمل خمس نقلات في نفس مم. المكان واحد يغير الملعب مم. غير الملعب هتلاقي المساح خلاص علشان نص الملعب يجي يدافع تاني بص اد واحد قدامي خلاص انا متمركز صح حتى لو بخترقوا بس انا ما فيش عندي خطورة هو واقف بص ما بيتعبش واحد اهو ناحيه الشمال حجازي زهق طبعا فطلع يعمل دور برضو طارق حامد لعبه آه قصير كله قصير ما فيش تغيير ملعب ما فيش حد بص. ده, ده, ده هتختارك إذا كده مم. صعب جدا بص مش ممكن تختارك مم. لأن بش. انت اختاركت بت... يا اخترق كابتن بس بصعوبة بس كبيرة مم. بص حتى الفرقة مش عارفة تنقل نفسها الحتة التانية مم. يعني فعشان كده أنا لازم أعمل استرتش الملعب مم. لازم لازم الله جمعة ده أدله تعليمات مم. هو وأحمد فتحي انت والخط حتة واحدة عشان تستفيد بمساحة الملعب وتغييره الملعب مهمه جدا يحرر بقى نص الملعب نص مم. الملعب يعني ايه لا طارق حامد يطلع وان يلعب و و وينزل مم. عمر جابر آه. اه تمام اه يتغير لان لان الفرقه دي انا كنت متخيل ان احنا لقينا فرقه زي دي خلي بالك انت ممكن تلاقي جزر والقمر كده وتلاقي توجو عامله لك نفس الفخ كده وتلاقي كينيا كينيا برضه عامله لك نفس نفس الفخ ده انها هتلعب في اخر 20 متر يبقى سؤال لازم انت اجب عليه من الوقت لان في التصفيات ممكن في في فرقه تانية خلي بالك الطريقه دي من اخطر حاجه تقابل تقابل المدافعين لان يعني انت ما بتجيلكش غير كوره ومتبقاش لو انت مش متعايش كان ناس مدافعين واتعمل عليك هجمه مرتده لا ده ممكن فرقه يعني عشوائيه ممكن تجيب في الجون فهتضطر انت تعمل ايه؟ تستعجل في في الحمد طيب لله في نزلوا اه من ثلاث ايام مع هولندا. اولدو هولندا لحد 85 وجابوا جول. في الدقيقة 79 واحده جابوا في خمس دقائق اقول بس سبب تاخير المباراه اختلاف برضه على لون الشورت، مصر كانت الشرط الشورت الابيض وبعدين بتسوانا رفضت تغير فمصر الشورت الاسود. تقريبا دي مباراه دوليه تقريبا. وتقريبا تقريبا بيتفقوا على الزي وتقريبا تقريبا بيتفقوا على التغييرات وتقريبا تقريبا بيبقى في نظام لكل الماتش دي تقريبا تقريبا انا مش فاهم حاجه خلينا آه وتقريبا لسه بتسوانا ما نزلوش يبقى نكمل شويه يا نصر تسوانا ما نزلوش يبقى نكمل مع كابتن طه شويه ما نزلوش صح يا نصر ان انا مش واخد بالي مصر بس اللي يعني الناس الماتشات مكهربا ليه وعربا ليه يعني الحقيقه انا مش فاهم ومش شايف ومش عارف يعني احنا كسبانين 3-0 الشوط الاولاني حد يقول لي يا جماعه الاستراحه دلوقتي بقى قد ايه حد يقولي بالضبط بالظبط من ساعة ما انتهت بدأ 21 دقيقة 21 دقيقة استراحة المباراة بدأت 7 و8 دقايق كان معادها الساعة 7 بدأت متأخرة 8 دقايق استراحة ما بين الشوطين 21 دقيقة إصرار أن التغيير فقط لغير يعني يا جماعة الحاجات دي كلها في اجتماع الفرقة موجودة نعمل اجتماع نقول الدنيا شكلها ايه الحمد لله لا فرصه نروح لحاتم بطيشه يلا يا حاتم ربنا معاك اذهب من جديد على السامي العزيز حاتم بطيشه تعلق على شو التاني مصر وبتسوانا شوت الاول بدون بالهدوء مرة أخرى للزميل العزيز على الكبير كابتن أحمد شبير وضيوفه الكرام كابتن كبار في الاستوديو نعود مجدداً أصدقائي المشاهدين مشاهدي أون سبورت أحباء كرة القدم في كل مكان إلى الكابتن إبراهيم نور الدين وطاقم التحكيم ولاعبي الفريقين اللي دخلوا بالفعل إلى أرضية استاد الجيش ببرج العرب <تصفيق> استعدادا للانطلاق وبدأ احداث الشوط الثاني من هذه المباراه الودية الدولية مصر وبوتسوانا، شوط اول صعب ان نجد فيه ما يذكر كرويا يعني، هناك انذار لعادل عمروش المدير الفني الجزائري لمنتخب بوتسوانا، هناك محاولات لمنتخب مصر كان معظمها عن طريق كوكا لكن كلها لم تسفر عن اهداف في انتظار اول اهداف منتخبنا الوطني في الشوط الثاني هيبقى منتخب مصر على يسار الشاشه وعلى اليمين المنتخب البوتسواني الزبرز او الحمير الوحشيه كما يطلق على هذا الفريق وكما هو معتاد في القاره الافريقيه وإطلاق الاسماء واسماء الشهره يعني اسود الكاميرونيه والنسور النيجيريه وغيرها زبرز بوتسوانا في هجمة وفي محاولة من نص الملعب وانطلاقة من الجانب الأيمن يلحقها بالفعل كوبي في مواجهة عبد الله جمعة يمشي كوبي يعدي من ناحية اليمين يجري ويرجع عبد الله جمعة ويحط رجله لكن يمشي كوبي يرجع تاني عبد الله جمعة نجح إنه ياخد الكرة ويقطع ويشتت لكن تعود مرة تانية من عبد الله السعيد تتلعب على الأرض أدي الإنطلاق الملعب إلى رمي التمس إذا التعادل السلبي بلا أهداف بين الفريقين في زي ما قلت سادس مواجهات الفريقين مصر وبوتسوانا أربعة رسمي ومباراة ودية واحدة فقط وفي كل الخمس مباريات سابقة بوتسوانا لم تنجح في الفوز على منتخبنا الوطني ثلاث انتصارات لمصر وتعادل وحيد والتعادل الوحيد ثلاث انتصارات لمصر وتعادلين اول مباراه خالص في اكتوبر 2006 في تصفيات كاس الامم الافريقيه في جابوروني في عاصمه بوتسوانا انتهت صفر صفر باول مباراه وكان في مباراه وديه ايضا في يونيو 2013 واحد واحد احمد حجازي اللي بيلعب النهارده كان سجل وايضا جيروم كان سجل لمنتخب بوتسوان جيروم راما تاكواني وده بالمناسبه ده الهداف التاريخي لمنتخب بوتسوانا 24 هدف سجلهم في مشواره مع منتخب بوتسوانا استلام جوه منطقه الجزاء من تريزيجيه لكن كان في تسلل كان في موقف اوف كان له فرصه وكان له محاوله في الشوط الاول محمود حسن تريزيجيه ولعبها بخارج القدم ونجح الحارس دامبي في انقاذها المره دي بيتحرك وبيلاقي نفسه مكان في منطقة جزاء بوتسوانا لكن كان في موقف أفصايا تسعة 49 استلام وحمدي فتحي هو البديل القادم زميل إبراهيم مبارك في استاد برج العرب في الإسكندرية نقل على طول وقطع على التبديل قبل ما يتم وقبل ما يحصل والتعليمات من الكابتن أحمد أيوب لحمدي فتحي في نص ملعب منتخبنا الوطني اول تبديل للكابتن حسام البدر في رايه من سمير جمال وصفاره من ابراهيم نور الدين وضربه حره لمنتخب بوتسوانا. هو طبعا المفترض انه من النهارده من المباراه دي لغايه 14 نوفمبر مباراه كينيا ما فيش مباريات وديه لكن كابتن حسام فري طلب ان يبقى في مباراه وديه قبل مباراه كينيا في نوفمبر ان شاء الله حسين الشحات يكمل احمد فتحي يمشي ومن جوه منطقه الجزاء من ناحيه اليمين تشتيت خاطئ من دفاع بوتسوانا يخبطوا في بعض والكره تخبط وتتحول وتبقى رميه تماس مصريه تتلعب لبنيني ترجع تاني لطارق محمد النني محمود علاء احمد حجازي يسلمها لطارق حامد تتلعب من طارق لحسين الشحات لكن ما تتظبطش الكره وتطلع برا الملعب وتبقى ضربه مرمي لمنتخب بوتسوانا هل التبديل جاهز؟ حمدي فتحي ولا لسه؟ لسه خمسين دقيقة في اللقاء تعادل سلبي بلا أهداف وكل البدلاء أهو أنيس الشعلالي مع عمر جابر مع محمد حمدي مع حسام حسن مع ال... و... الكل والكل في على ذكر الرواية تقريباً يعني وباهل المحمدي وأيمن أشرف وطبعاً باقي القائمة اللي موجودة ورجب بكار لكن هنشوف كابتن حسام بدر استقر زي ما قلت لكم في الشوط الاول ان هم اربع تبديلات فقط حسب الاتفاق وحسب طلب المدير الفني لبوتسوانا عادل عمروش ترجع الكوره مره اخرى للمنتخب المصري تقدم عن طريق محمود علاء يمشي محمود يسلمها للنني اللي لعبها لطارق حمد كوكا يرجع لورا ويستلم تحضير مصري جديد تتلعب على حدود منطقة الجزاء محمد النني يجري ياخد مكان لكن توصل للشحات ومن على حدود منطقة الجزاء فكر في التسديد اتزحلق ووقع على الأرض لكن وصلت الكرة مرة أخرى الكابتن والقائد أحمد فتحي يلعبها لكن ما تتظبطش وتتقطع ترجع الكرة ثاني أحمد حجازي عبدالله السعيد يلمس بالراس تترد تاني من حجازي ليه؟ محمود علاء فتحي واخد مكان ناحية اليمين لكن طارق حامد يلعبها اماميه لحسين عملوا ان تو مع تريزيجيه حسين الشحات ومره ثانيه انفراد يعدي حسين الشحات عدى حسين لكن الكوره اتضغط عليه قبل ما يتصرف فيها وقبل ما يلعبها بجزء من الثانيه تاني عبد الله جمعه يلعبها عرضيه تتقطع ترجع الكوره ثاني وبالكعب الكعب سرعة تصرف من كوكا وذكاء كروي لكن كانت ضعيفة شوية ما تلعبش غير كده الحقيقة يعني ادي عبدالله الله جمعة انقذها الحارس اتردت ومرة تانية فيش تسلل ولا أي حاجة وكوكا فورا بسرعة بديهة كروية كده وبذكاء خلصها على طول بكعبه لكن راحت ضعيفة ونجح الحارس دمبينغ في انقاذها لكن البداية من عند حسين الشحات والتبديل من عند حمدي فتحي أول تبديل لمنتخبنا الوطني نزول حمدي فتحي لملعب المباراة وخروج محمد النني في مباراته الدولية رقم 77 يخرج النني ويشارك حمدي فتحي اول مباراه دوليه وتسديده قويه من بره منطقه الجزاء لكن يتحرك لها ويروح لها على طول محمد شناوي ويمسك بتبت 53 دقيقه تبديل اول لمنتخب مصر وما زلنا في انتظار الجديد طارق حامد يجاور حمدي فتحي في نص ملعب منتخبنا الوطني الشحات يستلم ترجع تاني الكرة الى طارق حامد الهجمه الاخيره كان فيها سرعه كان فيها تحرك زي اللعبه دي زي اللعبه دي ومره تاني الكوره لتريزيجيه ومقرب منه عبد الله جمعه يحطها بالفعل لعبدالله الله وكرة عرضيه لكن الكرة كانت طالت وعبد الله حاول انه يلعبها تلف وتخرج الى ضربه مرمى لمنتخب بوتسوان في اكتوبر 2014 في تصفيات كاس الامم فوزنا مصر فازت في جبروني 2-0 مين اللي سجل بقى؟ النني وصلاح. وفي العوده اكتوبر برضو في القاهره مصر فازت 2-0 عمرو جمال وصلاح. اطلع تتلعب طويله يبعدها حجاز بره الملعب رامي التماس افشه وعواد وتجهيز لبدلاء جدد عواد له تجارب مع منتخب مصر ثلاث مباريات دوليه تحديدا بيستعد له الاشتراك زياده رصيده لاربع مباريات دوليه بينما افشه فاكرين هيكتور كوبر كان ضمه مباراه وديه قبل كاس العالم مباراه واحده فقط رصيده. هو يستعد الاشتراك في رصيده ويشارك ويستعد للاشتراك في مباراته الدوليه الثانيه عماد مجد قفش اللي بادئ الموسم برضه بشكل رائع جدا مع النادي الاهلي تلعب الكره ثاني عبد الله السعيد هيجازي يسلمها لعبد الله طارق حامد الشحات يرجع بيها لورا لمحمود علاء يلعبها لاحمد حجازي اللي يرجع بيها مره ثانيه لحمدي فتحي لطارق حامل حسين الشحات لمحمود علاء كلها محاولات للاختراق تمرير كتير تحضير وفي النهايه محاوله العثور على ثغره للوصول لمرمى كابيلو دامبي لكن بلا فائده وبلا طائل حتى الان خبطت الكره احمد حجازي كان عايز يخبطها في كوبي لكن طلعت الكوره رميه تماس تلعب طويله جدا وقويه وصفاره من كابتن براهيم الدين وضربة حره لمنتخبنا الوطني وتبديل اخر في هذه اللحظات اللعب توقف، لا تبديل لبوتسوانا المرة دي. التبديل لبوتسوانا. كايلو. كاكاسواني. أول تبديل لعادل عمروش يبقى خرج لمبوني شيريليتسو لمبوني رقم 12 ونزل مكانه كايلو كاكازواني رقم 21 وفي كمان رودولف مبو كاكازواني اخوات الاثنين وموجودين لكن اللي بيشارك دلوقتي هو كجزواني رقم 21 كيلو ده بيلعب في جابروني يونايتد في بوتسوانا مش محترف بره ولا بيلعب في جنوب افريقيا ولا حاجه وبيلعب هنشوف مكانه فين اعتقد نص ملعب وبالفعل محمد مجدي قفشه هو اللي واخد وضع الاستعداد ده على خط التماس وبيستعد للنزول قفشه هنشوف هينزل مكان مين مكان عبد الله السعيد ولا مكان طارق يريح طارق حامد ويلعب بحمدي فتحي وقفشه وقفشه عنده القدره ان هو يقوم بالدور ده خلينا نشوف بس ايه اللي هيحصل ادي اه الكره حسين الشحات من ناحيه اليمين يلفها عاليه وتمشي الكره على خط المرمى يلحقها تريزيجيه يرجع بيها تاني ورا لعبد الله جمعه اتلعب على الارض عبد الله السعيد عايز يعمل 1 لكن حمدي فتحي استلم وخد قرار التسديد وسدد فعلا لكن خبطه اتردت الكورة هجمة مرتدة حاول يعدي من ثلاث لاعبين من منتخب مصر تياجيني كوبي اتقطعت طبعا رجعت تاني لطارق حامد يلعبها للشحات وتعود مرة أخرى أحمد فتحي لكن ما توصلوش الكورة تتقطع تترد وتطلع بره الملعب رمي التماس لبوتسوالا وتبديل لمنتخب مصر نادي تيلا ليكو رقم 17 هيخرج فعلا عبدالله السعيد وينزل مكانه محمد مجدي قفشه. تتلعب رمي التماس تتلمس الكرة من فتحة توصل بالمناسبه الفتره اللي فاتت دي كان كانت اطول فتره غياب لاحمد فتحي عن منتخبنا الوطني 476 يوم غابهم فتحي عن منتخب مصر يعني اخر مباراه لفتحي كانت في المونديال كاس العالم ضد السعوديه في 25 يونيو 2018 تسديده متابعه عرضه سوق حظ كبير لكوكا بعد متابعه لتسديده حسين تقع من ايد الحارس دامبي يكمل كوكا لكن تخبط في الحارس وتخبط في العارضه وتتحول الى ضربه ركنيه تسديد احمد فتحي عفوا احمد فتحي سدد انقذها دامبي لسه بنتكلم عن فتحي ولسه بنتكلم عن غيابه منذ مباراه السعوديه في المونديال في يونيو 2018 476 يوم يعود فتحي بقوه وبشاره القياده وبشاره الكابتن يطلق تسديده من خارج حدود منطقه الجزاء ينقذها دمبي يتابعها كوكا وتخبط في العارضه وتتحول وتبقى ضربه ركنيه. محمد عواد يستعد للنزول ولا نزل فعلا عو... نزل نزل فعلا محمد عواد خرج الشناوي بعد ما حافظ على نظافه شباكه ومحمد عواد يحرص مرمى منتخب مصر أحمد فتحي دولي من ديسمبر 2002 تحديداً 16 ديسمبر 2002 في مباراة كانت في مواجهة منتخب الإمارات العربية مشوار وتاريخ ومشاركات واكثر من 130 مباراه دوليه. وصنع لنفسه وحفر لنفسه اسم بالفعل في تاريخ الكره المصريه احمد فتحي. وما زال قادر على العطاء ومازال قادر على شغل هذا المكان وهذا المركز في الجبهه اليمنى الصعبه اللي بتتطلب مجهود كبير في الانطلاقات وفي التغطيه وفي التكمله وفي العوده ادي احمد فتحي يلعب رمي تماس في تبديل ثاني اهو لاعاد العمروش رقم 18 يستعد للنزول يا رب بإسمه اسمه يعني اسهل شويه قلت لكم تاتيواني ديتلوكوي، رقم 18 خلي بلحكيات خلي بلحكيات خلي بلحكيات خلي بلحكيات طارق. يبقى كده يبقى في اثنين ديتلوكوي في ملعب المباراه لاتيواني ديتلوكوي و تاتا ديتلوكوي اللي هو رقم 3 كابتن الفريق اللي موجود من البدايه هنشوف هينزل مكان مين في فوق ثاني ضربه حره ديت لوقو رقم 18 ينزل مكان لسه مش واضح اعتقد رقم 8 شفت انا رقم 8 او 9 طوبق خلينا نشوف مين اللي هيخرج لسه عادل عمروش كسرنا حاجز الساعه في هذه المباراه رقم 13 هو اللي هيخرج هنا ناو يخرج كيناناو. كيناناو. اتسي. دول سيلي. وكورة عالية. هو منطقة الجزاء. يخرج الحارس. دمي. تسديدة من بره المنطقة. وضربة حرة احنا سيبها إبراهيم نور الدين في مكان جيد جدا محمد مجدي قفشه وخطأ لمنتخبنا الوطني. وقفشه بيطلب انه ينفذ. يسدد. متخصص في الكرات الثابته وكتير سجل اهداف من المكان ده ومن غيره من الاماكن. بياخد الفاول بنفسه وشكله بالفعل هو اللي هيسدد وينفذ بنفسه. ابراهيم نور الدين بيعد العشر 10 ياردات الضربه الحره وحائط بشري من خمس لاعبين في منتخب بوتسوانا الضربه الحره مصريه خارج حدود المنطقه بحوالي خمس ست ارداد حسين الشحات وقفشه والشحات يلعبها في اتجاه المرمى. يطير دمبه. ينقذها ويمنع هدف مصري وفرصة مصرية جديد. طارق حامد يغطي بشكل كويس. يقطع الكرة. يعيدها العواد. اللي يبدأ الهجمه مرة تاني مع طارق. استلام من طارق. المكلف بمهام دفاعية صارمة. في وسط ملعب. عكس حمدي فتحي اللي بيلعب جنبه. اللي بيكمل هجوميا وبيزيد زي ما احنا شايفين. استلام تاني من كوكا وافشى يخلص الكره لنفسه يسلمها لعبد الله جمعه في الجهه اليسرى يدخل بيها جوه الملعب عبد الله يلعبها الى طارق حامد ترجع الكره الى حجازي وصلنا للدقيقه 66 وما زال منتخب مصر يبحث عن اول الاهداف حمدي فتحي ناحيه اليمين يكمل لكن الدفاع كان الاقرب ويبعدها بره الملعب، حسين الشحات هو اللي تصدى الكوره لفاها وعداها من الحائط البشري بشكل كويس، لكن كانت محتاجه تلف اكتر، محتاجه تروح في اقصى الزاويه اليمنى، لكن انقذها دمبي، لكن فرصه وكوره خطيره على المرمى البوتسواني. تعود من جديد، محمود علاء يلعبها الى عبد الله جمعه، استلام مره ثانيه محمود. الشحات يلعبها الى قفشه. اللي يلعبها الحمدي فتحي ومن على حدود منطقه الجزاء احمد فتحي يكمل احمد فتحي وراسية تانية ومحاولة جديدة من كوكا المرة دي تعدي جنب القائم اليمين وفي قمة الغضب. يعني كوكا بيلوم على الكورة بيلوم على كرة القدم اللي مش عايزة تضحك له ومش عايزة تبتسم له حتى لغاية دلوقتي. بيحاول وبيجرب وبيروح الشوط الأول ثلاث أربع محاولات الشوط الثاني ادي واحدة واللي قبلها كانت كرة في القائم منتهى سوء الحظ لكن بيروح بيروح وبيحاول كوكا. كابيلو يلعب ضربة المرمى ترجع الكورة تاني عبد الله جمعة عمل وانتوس تلا مرة تاني عبد الله وكوكا يلعبها أمامية لكن اتقطعت الكورة. لأفشة توصل لفتحي مره تانيه القفشه عدى بمهاره وكالعاده تدخلات عنيفه جدا لاعبي بوتسوانا الشوط الاول كان فيه انذار لمانو دي تشوبو المرة دي الفاول من كايلو كاكازواني البديل اللي نزل من شويه وضربة حره مصريه وتبديل اخر حسام حسن مكان كوكا حسام حسن نجم وهداف سموحه يدخل ملعب المباراه الان كراس حربه مكان كوكا في تبديل ثالث يبقى كده كابتن حسام بدري متبقي له تبديل واحد فقط زي ما قلنا هم اربع تبديلات نزل حمدي فتحي نزل قفشه ونزل حسام حسن الان ترجع تاني الكوره من قفشه لعبد الله جمعه وبرجله الشمال خد قرار التسديد عبد الله لكن تسديده سيئه جدا من عبد الله جمعه مشيت الكوره بالعرض لدرجه ان حتى ما خرجتش ضربه مرمى خرجت ترمل التماس من الناحيه الثانيه اه في محمد عواد صح تمام كده في محمد عواد يبقى كده انتهت التبديلات ان في عواد كمان في المرمى يبقى كده خلاص كده خلصت تبديلات كابتن حسام بدر يبقى اللاعبين الموجودين الا لو كان حصل تغيير بقى واتفاق جديد يعني وفتحوا التبديلات لسته او يعني عدد اكبر من كده لكن على اي حال اربع تبديلات كان في عواد فعلا مكان الشناوي وما زال عادل عمروش محتفظ بتبديلين معاه. حمدي فتحي وكره مشتركه لكن يحسب الحال كابتن حسام بدري يحسب في يعني ال 70 دقيقه شوفنا شفناه في المباراه لغايه دلوقتي اعاده دور راس الحربه اعاده دوره الطبيعي تكليفه بالوظائف الطبيعيه بمعنى اخر وبمعنى اوضح يعني خلاص بقى موضوع المحطه ده نخلص منه خلاص وصفحه وطويناها وقفلناها وشفنا كوكا بيروح وبيحاول وبيجرب ولولا سوء الحظ يعني كان ممكن يبقى مسجل على الاقل هدفين في المباراه هنشوف حسام حسن قد يكون حظه افضل في ال 20 دقيقه المتبقيه في هذه المباراه وممكن يبقى مكتوب له انه يبقى صاحب اول الاهداف في ولايه وفي عهد وفي عصر كابتن حسام ادي الكورة مفيش اوف سايد برضو وادي راسية كوكا اللي لعبها بذكاء برضو في الزاوية البعيدة لكن عدت جنب القائم حسام حسن يعني السنة اللي فاتت طبعا متألق مع الموج الأزرق السكندري السنة دي مسجل هدف من أجمل أهداف الدوري في الثلاث أربع مباريات ولا الثلاث أربع أسابيع اللي لعبناهم شفناه طبعا كلنا وتابعناه وتابعنا الهدف في شباك امبي الهدف اللي تقريبا من نص من بعد نص الملعب بشويه خلينا نشوف بس ادي احمد واضح ان فعلا حصل تغيير في الاتفاق يعني لان لسه اللاعبين بيسخنوا اهو فواضح ان في تبديلات تاني مش اربعه لا يعني عواد وحمدي فتحي وقفشه وحساب حسن لا لسه اهو شايفين باهر المحمدي وباقي اللاعبين بيجروا على الاحماء نرجع تاني محمود علاء لطرح حامد يلعبها ناحية الشمال لحجازي وعبد الله جمعه واخد مكان لكن حجازي يكمل ويسقطها عاليه جوا المنطقه يجري عليها حسام حسن لكن ما يلحقهاش تطلع بره الملعب. مش عاجبه احمد حجازي بقول لكم عوده بعد غياب عوده بعد فتره من الغياب والاصابه وتبديل ثالث لعادل عمروش. رينيلو رقم سبعه هنشوف مين اللي خرج رقم تسعه كوبي يبقى كوبي رقم تسعه تياجيلو كوبي رقم تسعه يخرج ويشارك مكانه رينيلو باتيلكو رقم سبعه تتلعب على الارض طارق حامل يلعبها ناحيه الإيميل احمد فتحي يتقدم ويمشي وفتحي عاليه لكن يطير دمبه. وبقبضة ايده وبرشاقه الحقيقه يطير وينجح في انه يبعد الكره بشكل كويس ترجع الكره مره ثانيه عبد الله جمعه وحسين الشحات يجيب منها ضربه ركنيه من الجاع اليوس الدقيقه 73 البحث مستمر عن اول الاهداف عبد الله جمعه على حدود منطقه الجزاء تتلعب عالية تاني جوه المنطقة ولمسة واحدة جول جول أخيراً, أخيرا أخيرا أخيرا أخيرا منتخب مصر يصل إلى الشباك البوتسوانية ويسجل أول هدف في عصر وفي عهد كابتن حسام البدري أول أهداف اللقاء في الدقيقه 74 يتقدم منتخبنا الوطني بعد متابعة الحقيقة بكورة من الجهة اليمنى، حمدي فتحي يسجل اول الاهداف بعد ما دخل كبديل ينجح في التسجيل لسه بنقول من شوية ايدي الكورة وادي الاعادة محمود على يصنع وحمدي فتحي يسجل يعانق الشباك البوتسوانية لسه كنا بنقول من شوية طارق حامد مكلف بمهام دفاعية صرفة وسط ملعب حمد فتحي متحرر هجومياً شوية وبيكمل وبالفعل يكمل ويقابل عرضية محمود علاء اللي هو كمان كان مكمل ويتابع عرضية محمود علاء ويسجل حمدي فتحي أول الأهداف في الدقيقة 74 معتاد على تسجيل الأهداف حمد فتحي مع امبي قبل ان ينتقل لنادي الاهلي ولما انتقل لنادي الاهلي في يناير منتصف الموسم الماضي انا قلت اكثر مره انه كان نقله عمل نقله في نص ملعب وكان اضافه مهمه جدا ومن اهم الصفقات رغم انه كان ما خدش يعني مش من الصفقات اللي خدت ضجة إعلامية واهتمام إعلامي لكن كان بالفعل من أهم الصفقات وما زال هذا الموسم بيثبت هذا الكلام حمدي فتحي يوم بعد يوم ومباراة بعد أخرى أثبت ذلك محلياً وأفريقياً الآن يثبته دولياً مع المنتخب المصري في أول مشاركة وبتبقى جميلة الحقيقة لما لاعب يشارك في مباراة الدولية الأولى وكمان يسجل أول أهدافه يعني في رصيده الآن مباراة دولية وهدف دولي بنسبة 100% المائة له التوفيق ان شاء الله حمدي وللكل وللجميع بعد ما اخيرا منتخب مصر ينجح في الوصول لشباك كابيلو دامبي يخترق الشباك بهدف حمدي فتحي في انتظار هدف تاني وثالث كمان ممكن في اخر ربع ساعة في المباراة تتلعب الكره احمد فتحي ياخذها لنفسه فتحي ويمشي لكن طالت واتقطع ترجع من جديد راتنان يشتت واديت لوكو يلعبها توصل كرة ثاني احمد حجازي تتلعب على الارض من أفشة لعبد الله جمعه يمشي عبد الله يسلمها لطارق حامد ترجع الكرة إلى محمود علاء فتحي تتعب أماميه للتريزيجيه لكن يتضغط عليه وتتقطع وتبقى ضربة تبقى رمي التماسك هذه الكرة البداية يعني شوف الهدف ما بين الدفاع والوسط البداية من أحمد حجازي والأسست من محمود علاء والتسجيل من حمدي فتحي وتبديل رابع ومفترض انه اخير ل عادل عمروش يخرج دي تشوبو ويشارك شوفال اللي جاي ده تهاتيانو احمد حجازي ترجع الكره تاني من طارق حامد طويله من حجازي بالمقاس لعبد الله جمعه اللي يلمسها جميله للشحات ترجع الكره مره اخرى الى افشة. لحمدي فتحي أحمد حجازي الشحات يلعبها أمامية للتريزيجيه بينية ومحاولة للإختراق وضرب الدفاع البوتسواني لكن ما كملتش واتقطعت الكرة تحولت مرة تاني عبد الله جمعة يرجع لورا ويقطع وتخبط الكرة أحمد حجازي بيحاول يلعبها لكن تطلع بره الملعب رمي التماس لبوتسوانا أدي الهدف مرة تانية من زاوية أخرى أحمد حجازي ليه محمود علاء وبلمسه واحده الحقيقه كمان لانه لو حاول انه يستلم ويمشي كان في قدامه الخط وكان ممكن يدي الفرصه للدفاع كمان المدافع انه يقرب وكانت هتبقى صعبه عليه انه يلعبها بالعرض كان ممكن الحارس يمسك دمه لكن اللمسه الواحده دي هي اللي حلت كل المشاكل وكل اللوغاريتم اللي بيتكلم في اللمسه واحده جميله وذكيه جدا محمود علاء يقابلها على طول حمدي فتحي في الشباق. تعود من جديد لحجازي، وتتلعب على الارض. محمود علاء. استلام مرة ثانية محمود علاء. واضح انه تم تغيير الاتفاق لان عمر جابر اهو بيستعد للنزول. طب هل تم التغيير من جانب واحد ولا عادل عمروش هو كمان ايام التغيير خامس ولا ايه هنشوف عمر جابر وهذه الكوره لكن في فاول صفاره من ابراهيم نور الدين وضرب حره لبوتسوانا بوتس وانا 80 وتغيير جديد للمنتخب المصري يخرج طارق حامد ويشارك مكانه عمر جابر الجوكر كما يطلق عليه. اتلعبت قصيره لكن دامبي يخرج على حدود منطقه جزاءه ويخلصها. ترجع الكوره تاني من عمر جابر في اول لمسه له اماميه وعلى الارض وفاول واضح جدا مع محمد مجدي قفشه. تعليمات واضحه جدا من عادل عمروش للاعبيه بالتدخلات القويه بعدم التهاون عدم التسامح في اي مساحه وفي اي كوره يستلمها لاعبي منتخب الوطن 15 فاول على منتخب بوتسوانا مقابل تسعة على منتخب مصر لكن هي يعني المشكلة مش في الأخطاء يا مشكلة المشكلة إن أحياناً أحياناً بيبقى فيها يعني قوة زايدة شوية. ضربة حرة لمنتخبنا الوطني حسين الشحات، جرب من شوية وسدد وأنقذها الحارس كابيلو دمبي، المرة دي أحمد فتحي ومحمد مجدي قفشة تسديدة من برا المنطقة لكن تخبط في الحيطة والغار اتجاهها. يجري عليها حسام حسن ويسفها ويحرسها لغاية ما تخرج مرة الملعب رمي التماس لمنتخب مصر جاي لها أحمد فتحي يلعبها فتحي لحسام حسن مرة تانية أحمد فتحي حمدي فتحي امامية لكن مقطوعة وشوف اللي حصل في نص ملعب منتخبنا دلوقتي اصبح حمدي فتحي هو اللي بيقوم بالدور اللي كان بيقوم بيه طارق حامد قبل ما يخرج وعمر جابر هو اللي يعني مكلف بواجباته هجوميه شوية وبيكمل الدور اللي كان بيقوم بيه حمدي فتحي قبل ما يخرج طارق خلينا نشوف على نوع ترجع تبديل تاني هو. تبديل سادس عمر السعيد بيستعد للنزول هل هينزل مكان حسام حسن اللي لسه نازل من شويه مكان كوكا من حوالي عشر دقائق او ربع ساعه ما اعتقدش طبعا فاكيد هيلعب مع حسام حسن لكن هيكلف بايه؟ الدور اللي هيكلف بيه ايه بالظبط عمر نتابع حجازي ومحمود علاء وحجازي يلعبها طويله واماميه ناحيه اليمين استلام من احمد فتحي يعدي فتحي بالقوه بالسرعه وبالاصرار يجيب منها ضربه ركنيه من الجهه اليمنى والتبديل ماتومو وحسين الشحات هو اللي هيخرج. ويشارك عمر السعيد في مباراته الدوليه الاولى ايضا. عبد الله جمعه يلعب الضربه الركنيه يلفها برجله الشمال لكن يبعدها دفاع بوتسوانا بره الملعب ورمي التماس. حسين الشحات ومصافحه لزملائه وللبدلاء وللجهاز الفني وتبديل جديد لبوتسوانا اهو واضح ان كان موضوع اربع تغييرات ده كان اشاعه واتكتب في كل حته الحقيقه وكان في اتفاق فعلا لكن ايه السبب في عدم الالتزام بالاتفاق؟ اتلعبت الكرة. حسام حسن ترك مركز راس الحربه لعمر السعيد وبدا حسام حسن هو اللي يتحرك على الاطراف زي ما شفنا كده حسام راح ناحيه الشمال وعمر هو اللي بيلعب في القلب او في العمق استلام تاني من عبد الله جمعه وتتلعب على الارض محمد مجدي قفشه يلعبها لكن مقطوعه ما توصلش وتبقى هجمه مرتده لمنتخب بوتسوانا أحمد حجازي يعمل فاول حاول يستلم الكورة أحمد حجازي بعدت عنه شوية اتصلحت أمام كازا ماميني والله العظيم رقم 11 ده البديل اللي نزل من شوية وكان رايح بيها وما لقاش حل أحمد حجازي غير إن هو يعمل فاول ويعطله وكانت النتيجة إنذار لحجازي هو الإنذار الثاني في هذه المباراة، إنذار لـ في الشوط الأول من بوتسوانا وإنذار لأحمد حجازي في الدقيقة 85، آخر خمس دقائق في هذا اللقاء منتخب مصر مكتفي بهدف واحد فقط حتى الآن وهي نفس نتيجة مباراة أكتوبر 2007 لما فاز المنتخب المصري واحد صفر بهدف كابتن محمد فضل ضربه حره تتلعب في اتجاه عواد لكن تعلى الكوره فوق العارضه وتخرج بره وتبقى ضربه مرمى بتسديده من راتنا انكارابيلي بقدمه اليسرى يسدد يحاول على مرمى عواد وتعلى فوق تاني اجمل المنتخب مصر حجازي يقرب حمدي فتحي يستلم يسلمها المحمود علاء أحمد فتحي لحمدي فتحي يرجع عمر جابر ناحية شمال عبدالله جمعه بيظهر وبياخد مكان لكن حسام حسن هو اللي ينزل لنص الملعب ويسند الكره الخلف لحجازي اللي يسلمها تاني إلى حمدي فتحي محمد مجدي قفشه يظهر لكن حمدي يلعبها أماميه والطويله لتريزيجيه يعدي تريزيجيه لكن يخلصها من امامه كوان كينجي وتعود من جديد الى عمر جابر حمدي فتحي محمد مجدي افشا يقرب فتحي لكن تتلعب لمحمود علاء ترجع الكره تاني من حجازي ناحيه شمال لعبد الله لحمدي فتحي يغير اللعب ناحيه اليمين احمد فتحي ياخدها لنفسه ويرجع بيها ورا لمحمود علاء بوتسوانا لعبه تصفيات المونديال يا التصفيات التمهيديه هذه كره افشه افشه تعجب استعجل استعجل قفشه لكن هو كان عايز يخلص ويلعبها بسرعه قبل الدفاع ما يرجع ويلم نفسه ويصح اخطائه لكن راحت كان لازم يهدى عليه ويمشي ويدوز ويدخل لجوه لكن لعبها بسرعه قفشه تسرع يعني خرج الحارس على طول دمب وامسك لكن كانت فرصه لمضاعفه النتيجه منتخب بوتسوانا زي ما بقول لحضراتكم في التصفيات التمهيديه لعبوا امام مالاو اللي هي اللي بتوصل لمرحله المجموعات يعني امام مالاو تعادلوا 0-0 صفر صفر في جابروني في بوتسوانا وخسروا بره ملعبهم 1-0 الكلام ده 10 سبتمبر اللي فات كوره عاليه جوه المنطقه سقوط على الارض وابراهيم نور الدين يطلق صفارته يحتسبها ضربه حره لمنتخبنا الوطني ومع تعليمات الكابتن أحمد أيوب لحمد فتحي قبل نزوله ثم مع إعادة للهدف اللي سجله حمد فتحي عدت الكوره من حسام حسن ودي نقطة مهمة برضه انه يعني شوف الكرة عدت من حسام لكن لقيت مش واحد بس اللي مكمل في المنطقة مش واحد بس اللي بيتابع الكرة وبيتابع الهجمة. عدت من واحد. لقيت الثاني عندي فتحه. وراه مكمل هجوميا زيادة. جوه منطقة الجزاء. دور مهم. دور مطلوب. عبدالله جمعة. لعمر جابر. مرة تاني عمر. على الارض ليه محمود على يلعبها طويله اماميه محمود علاء. تريزيجيه يلمس افشا ترجع تاني لتريزيجيه خطا وانذار واعتراض وتشويح من جو لاولوي مشي رقم اربعه ثالث انذارات اللقاء للاعبين طبعا بخلاف انظار المدير الفني كابتن عادل عمرو، محمد ماجدي أفش أحمد الغندور بيستعد للإعلان الوقت بدل الضايع هدف واحد فقط في هذا اللقاء وأنا متفق تماما مع الكابتن حسين البدري أنه لأ مطلوب مباراة ودية تانية أو جديدة يعني ما ينفعش بأول مباراة رسمية اللي هي مباراة 14 نوفمبر مباراة كينيا دي لا معلش عايزين مباراة ودية تانية في نوفمبر في أقرب توقف دولي أو قبل قبل كينيا يعني منتخب كينيا زي ما قلت شفناه في كأس الأمم منتخب أه طبعا يعني ما مش مش مش نيجيريا مش الكاميرون مش مش السنغال مش منتخبات الشمال الافريقي لكن منتخب محترم هذه كره من جوه المنطقه والتسديده وعواد على مرتين التسديده من داخل حدود منطقه الجزاء ومحمد عواد على مرتين يمسك ويمنع كره خطيره لمنتخب بوتسوانا بل خلينا كمان نقول انها قد تكون الكره الاخطر في المباراه راتنان كان في كوره اه صحيح اللي انقذها الشناوي لكن دي قريبه وقويه من أنكارابيلي راتنان رقم سته من جوه المنطقه ومن ناحيه الشمالي يسدد بقدمه اليسرى لكن عواد ينقذ على مرتين. محمد عواد لا احنا طبعا فيه خمس دقائق وقت في خمس دقايق وقت بدل ضايع وبنلعب في الدقيقه الثانيه محمود علاء العواد استلام مرة ثانيه بمحمود علاء يتخلص من الكرة بكرة طويلة وأمامية وعالية عمر السعيد تتقطع الكرة وترجع مرة ثانيه لعمر جابر حسام حسن لعمر جابر حجازة يسلمها الحمد فتحي يرجع بيها مرة تاني لحجازي تتلعب لعمر. أحمد حجازي ومحمد محمد مجدي قفشه مقرب وبيطلب الكرة واتلعبت له فعلا. ياخدها لنفسه ويمشي محمد مجدي قفشه ويلعب أمامية على حدود منطقة جزاء حسام حسن هيقع حسام وهياخد فاول في مكان رائع جدا وفرصة لمنتخب مصر لمضاعفة النتيجة وتسجيل تاني الأهداف إن شاء الله. سينويلو نزل كمان ليه تهلجونه سينويلو رقم عشرة شايفه في ملعب المباراة رقم عشرة في منتخب بوتسوانا وكان في الفاول اللي فات ده نرجع للكورة نرجع للمباراة حسام حسن بذكاء نجح انه ياخد فاول في مكان خطير جدا ادي المسك واضح تماما وامام اعين كابتن نور الدين وفي الدقيقه الرابعة مين الوقت بطل الضائع والضربه الحره المصري عمر السعيد وحمدي فتحي امام الحائط البشري البوتسواني محمد مجدي قفشه وتريزيجيه مين اللي هينفذ تريزيجيه والمتابعه مش ممكن يا فتحي مرة تاني الكورة تقع ينقذها دمبي لكن وقعت من ايده يتابعها فتحي لكن يجلي والكورة تعدي بشكل غريب وتضيع فرصة هدف تاني من منتخبنا الوطن تعود من جديد راتنان يطلع بيها بره الملعب لكن لمست في احمد فتحي وتحولت لرمي التماس لبوتسوانا تريزيجي يتصدى تريزيجي يسدد وتروح بالفعل تعدي من الحيطه وتروح في اتجاه المرمى يطير كابيلو دم ينقذها يتابعها احمد فتحي وكانت فرصه للهدف التالي ترجع الكره محمد مجدي قفشه يحط رجله وترجع من محمود علاء لمحمد عواد مره ثانيه محمود علاء اماميه يفوتها لنفسه تريزيجيه لكن فاتت كمان من عمر السعيد توصل لدمبي طويله واماميه للراتنانج اللي ظهر عليه النشاط اعراض النشاط المفاجئ الحقيقه مع نهايه المباراه يعني في اخر عشر دقائق ربع ساعه راتنانج ده صاحب التسديده الاخيره وعمل خطوره كبيره بالجبهه اليسرى وخلاص انتهى الوقت الأصلي وداخلين على نهاية كمان الوقت بدل الضايع منتخب مصر يكتفي بهدف وحيد في شباك بوتسوانا في الظهور الأول للكابتن حسام البدري والظهور الأول لمنتخبنا الوطني منذ الخروج في يوليو من كاس الأمم الأفريقية الكرة الأخيرة في المباراة ما تدلهاش حتى فرصة إبراهيم نور الدين أطلق صفارته وأنهى هذا اللقاء الودي الدولي أصدقائي المشاهدين اللي بينتهي بمشكلة وبخناقه في أرض الملعب لكن إن شاء الله يتم حل هذه الامور وهذه المشاكل اعاد الهدف امامنا نرجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذه المباراه اصدقائي المشاهدين نلتقي على خير في مباريات اخرى قادمه باذن الله الى ان نلتقي تقبلوا مني كل التحيه شكرا لكم وإلى اللقاء مره اخرى الى الاستوديو للزميل العزيز الاعلامي الكبير كابتن احمد شبير وضيوفي الكرام كباتن كبار دكتور طاسمعيد كابتن حازم الإمام كابتن عبدزار سقه فإلى